Гранату кинув. Чоловік у воєнній формі кинув гранату. Граната взірвалася. Чоловік тільки сів в машину і зразу вибух. Страдала машина, чоловік страдав слабку. Ні, він зараз біля машини входить, для машини. А того, що взірвав, то забралася швидка вже. Ну тут ще були, стояли на машинавці, стояла задів автівка, чоловік з жінкою. Їх зараз теж забрали допитувати. І він погрожував їм. Не знаю, що він їх там просив чи не просив за гроші якісь. І сказав, що зараз зірву тут. Так вийшло, що чоловік стояв тут. Вибух потужний був. Вибух, він посадів трохи в машині, бо не знав, виходить чи ні. Думав, може щось прилетіло. Тому вийшов, побачив, що і скло ззади в машині посипалося, і чоловік лежить у крові. Визвав поліцію, вони визвали скору. Лежав один поранений, і там, і там ще трохи далі стояла жінка, до неї якісь військові підійшли, щоб е допомогу їй показували. Мабуть, теж якісь там були поранені, ну, її теж швидка забрала. І там кільце знайшли від гранати, да? граната була. Да.